Ми виїхали. Началось Ось тут возгоряння і тут. Алло, Сергій. Виїздили. Жителька Маріуполя Світлана показує, що сталося з їхнім будинком буквально вчора. ми виїхали. У нас наш під'їзд два було попадання. Ми виїздили, у у наш під'їзд було два потрапляння і почало горіти. І коли на мій балкон прилетіло, там все розтрощило. Нас п'ятеро. Я з чоловіком, його мати і син з навісткою. У нас дві автівки було. Одна стояла під під'їздом, її немає. Ми пішки бігли до гаражу. Але ми не знали навіть, він цілий чи ні. Як стояла біля багаття, в тому й поїхала. Ми не думали, що так буде. Ну, чесно, що так буде. Що такий жах просто навіть собі у страшному сні уявити не можна було. 12 кімнат дитсадку Запоріжжя приготували для мешканців Маріуполя, які прибули сьогодні вночі до Запоріжжя на власних автівках. За словами директорки дошкільного навчального закладу Али Шалемахи, перші родини заїхали об 11 годині ночі. «Соби, які приїхали до дошкільного навчального закладу, отримали гарячі харчування, ми їх нагодували, нагодували напаїли чаєм, розмістили, їжу готували співробітники нашого закладу. Тому всі, все, що було надано людям, які приїхали, готувалася до шкільного навчального закладу. Волонтерська організація принесла людям пакети для кожної особи, яка була розміщена до шкільного навчального закладу. За словами Али Шалемахи, заклад прийняв, зокрема, 30 дітей. Їм одразу надали психологічну допомогу. «Тому що діти маленькі, ну, вони завжди емоційні і дуже все приймають, дуже болісно і всесвільно. Тому працював психолог. Розумієте, зараз це так дуже наживо і так все болісно. Тому ми намагалися надавати помощь, психологічну допомогу психологічну допомогу. Хто цього потребував, хто хотів розповісти, вона розповідала і ми їх Слухали, намагалися якось заспокоїти, допомогти. А так люди не йдуть на особливий контакт і не то, що бояться, їм страшно до кажеться до сих пор. Алла Шалемаха розповідає: сьогодні, з восьмої години ранку, люди почали покидати місце ночівлі станом на одинадцяту годину. Виїхали майже всі здебільшого прямують на Західну Україну. Новини на Суспільному. Запоріжжя.